Λοιπόν, oh, ναι, καλώς και χαιρόμαστε, γιατί είμαστε σήμερα σε θέση να ανακοινώσουμε δύο θετικές ειδήσει. Η πρώτη είναι και η επίσημη ενεργοποίηση της Κοινής Ψηφιακής Πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID, μόλις ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα είναι μία από τις εφτά χώρες που βρίσκεται στο πρώτο κύμα ένταξης στην ψηφιακή πλατφόρμα, το οποίο σημαίνει ότι από σήμερα οι Έλληνες πολίτες μπορεί να εκδίδουν το δικό τους ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό. Και βέβαια έχουμε εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με αυτές τις χώρες, έτσι ώστε η πληροφορία η οποία εμπεριέχεται στο πιστοποιητικό, δηλαδή αν έχεις εμβολιαστεί πότε και με πόσες δόσεις, ή αν έχεις αρρωστήσει ή αν έχεις αρνητικό τεστ, να μοιράζεται με πολύ μεγάλη ευκολία στις πύλες εισόδου, έτσι ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε επισκέπτες στην πατρίδα μας, χωρίς τους περιορισμούς. Εγώ μόλις εξέδωσα το δικό μου πιστοποιητικό μου, παρότι δεν πρέπει να το, να το δείχνω πολύ, γιατί έχει προσωπικά δεδομένα. Πάντως, σας ότι η πλατφόρμα δουλεύει και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική ανακούφιση για τον τουρισμό. Ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από εμά στις αρχές Ιανουαρίου. Δεν ήταν καθόλου προφανές ότι θα προφτέναμε να την υλοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνήθως, για να εκδοθεί ένας ευρωπαϊκός κανονισμός χρειάζονται χρόνια. Εδώ αρκέστηκαν, αυτό χρειάστηκαν μόλις δύο μήνες για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό εν όψη τουριστικής περίοδου. Η δεύτερη σημαντική θετική ανακοίνωση είναι ότι πήραμε πριν από λίγο την σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και στην επίσημη ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος στήριξης του κλάδου του τουρισμού, ύψους έως 420 εκατομμύρια ευρώ κεφαλαιό κίνησης, μια επιδότηση η οποία θα είναι 400.000 ευρώ ανά αφημί, θα απευθύνεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, του τουρισμού, ξενοδοχεία, καταλήματα, ενοικεζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ, αλλά και σε πρακτορία και σε τουριστικά λεωφορεία. Μιλάμε πρωτίστως για μια στήριξη, η οποία κατευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πόροι, όπως σας είπα, είναι απολύτως εξασφαλισμένοι. Η ενίσχυση για την πρώτη κατηγορία, δηλαδή για τα καταλήματα, θα είναι ίση με το 5% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρηση το οικονομικό έτο 2019, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία θα είναι ίση με το 2,5%. Η προπόθεση είναι αντίστοιχη με τι προποθέσει που είχαμε θέσει για το ανάλογο πρόγραμμα για την εστίαση, να υπάρχει μείωση τζίρου τη τάξη του 30% και φυσικά οι επιχειρήσει να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Και βέβαια για επιχειρήσει οι οποίε συστάθηκαν το 2020. Αυτές, όπως και στην εστίαση, εντάσσονται αυτοδίκαια στο, στο πρόγραμμα. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Θα σας την παρουσιάσουμε στη συνέχεια και ο Υπουργό και ο Υφυπουργό. Και πιστεύω ότι πρόκειται για μία ακόμα έμπρακτη αναγνώριση και στήριξη ενός κλάδου, ο οποίος χτυπήθηκε περισσότερο από άλλου το 16 δεκαεξάμεινο της πανδημίας και ο οποίο πρέπει πια να κάνει γρήγορα τα βήματα του προς την κανονικότητα, αλλά για να το κάνει αυτό χρειάζεται κεφάλαιο κίνηση. Αντίστοιχο πρόβλημα τονίζω είχαμε και στην εστίαση. Γι' αυτό και καταφέραμε και εξασφαλίσαμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε τον κλάδο του, του τουρισμού και πιστεύω ότι σε συνεργασία με την Πολιτεία ελληνική επιχειρηματικότητα, όπως εκφράζεται δια του έτε στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού. Θα κάνει και αυτή αυτό το οποίο πρέπει, προκειμένου να έχουμε ένα επιτυχημένο και ασφαλές καλοκαίρι. Εννοώ δηλαδή ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας, τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά όπως έχουν καθοριστεί. Εξάλλου υπάρχει πια εμπειρία μεγάλη στον κλάδο και υπάρχει και υψηλή αίσθηση επαγγελματισμού, διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα στίχημα το οποίο θα πρέπει να το κερδίσουμε όλοι μαζί. Η πανδημία βρίσκεται σε πτωτική τάση. Κάθε μέρα τα νούμερα είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να εφησυχάσουμε. Τα μέτρα τα οποία έχουμε κρατήσει σε ισχύ είναι σχετικά λίγα σε σχέση με αυτά τα οποία έπρεπε να υπομένουμε πριν από κάποιους μήνες, πλην όμως είναι ακόμα απαραίτητα μέχρι που να χτίσουμε πλήρως το τοίχος του εμβολιασμού. Και είναι, επίσης, πολύ σημαντικό και οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού. Αυτό ισχύει για κάθε Έλληνα πολίτη, πόσο μαρών οι για οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της, της ανθρώπινης επαφής, να εμβολιαστούν σε συντριπτικά ποσοστά, και καθώ πια ανοίγουμε τι πλατφόρμες σταδιακά σε όλε τι ηλικίε, πιστεύω ότι έχετε κι εσεί έναν ρόλο να παίξετε, να ενθαρρύνετε του εργαζόμενου σα να κάνουν αυτή την κίνηση για το δικό του καλό, για το καλό των οικογενειών του, αλλά και για το καλό τη χώρα συνολικά. Οπότε και πάλι, καλώ ήρθατε, και να δώσω τον λόγο στον Υπουργό και στον Υφυπουργό να πει κάποια πράγματα ακόμα για το πρόγραμμα. Πριν από 1,5 μήνα, ήμασταν εδώ για την εστίαση. Σήμερα, 1,5 μέρα μετά, η εστίαση λειτουργεί το πρόγραμμα. Η πλατφόρμα έχει, είναι σε λειτουργία το 14 του μηνό. Έχουν ήδη εκαθαριστεί περίπου 8.000 αιτήσει, που είναι να τα λεφτά του επιχειρήσει, και περίπου άλλε 12.000 εκρεμοί να καθαριστούν τι επόμενε μέρε. Χθε είχαμε ρεκόρ εκαθαρίσεων, πάνω από 2.000 αιτήσει εκαθαρίσαν μόνο χθε στο Υπουργείο Ανάπτυξη, για να δώσουμε γρήγορα τα λεφτά στου δικαιούχου και να μπορούν να κάνουν την δουλειά του. Το ίδιο βέβαια να κάνουμε με τον τουρισμό, άμεσα τι επόμενε μέρε. Θα ξεκινήσει η αντίστοιχη πλατφόρμα του τουρισμού. Να το τονίσω, να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Ζαγκήρ και τον κύριο Ζερβό, γιατί έχει γίνει εξαιρετική δουλειά ω προ την υλοποίηση νέων προγραμμάτων και ω προ την κινητοποίηση πόρων από παλαιότερα προγράμματα. Είμαστε πια στι πρώτε θέσει σε επίπεδο απορριφωτικότητα ω προ την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων. Και μπορώ να σα πω με αρκετή ασφάλεια ότι θα είμαστε και από τι πρώτε ευρωπαϊκέ χώρε της οποίας νέο ΕΣΠΑ θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης που εκτιμούμε ότι θα εγκριθεί εντός του Ιουνίου, το νέο ΕΣΠΑ όπου έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά ως προς το σχεδιασμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και βέβαια όλα τα έκτακτα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία... Ελπίζουμε πια ότι φτάνουν προς το τέλος του ε, και θα πρέπει να οργανώσουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε την αποσωλήνωση της οικονομίας από προγράμματα στήριξης, αλλά να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που να σας δώσουμε ε, ταμιακή ερεστότητα γέφυρα για να περάσετε από φάση αναστολής λειτουργία σε φάση κανονικής λειτουργία. Εγώ απλά να προσθέσω μόνο ότι η ενίσχυση αυτή είναι ακατάσχετη, όπως όλες οι ενισχύσεις που δίνουμε, και υπάρχει και επίσης μια προϋπόθεση του ενός εργαζομένου ότι τη στιγμή που κάνουμε ό,τι μπορούμε και με το ψηφιακό πιστοποιητικό αλλά και με όλες τις δράσεις μας για να πατήσει η τουριστική οικονομία αλλά και η ευρύτερη οικονομία στα πόδια της, δεν ξεχνάμε την απαραίτητη στήριξη η οποία πρέπει να παραμείνει και να υπάρχει και θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειάζεται ώστε να μπορέσει μετά ο τουρισμός μόνος του να ανοίξει τα φτερά του όπως μόνο ο τουρισμός ξέρει να κάνει. Αυτή είναι η φιλοσοφία που ακολουθούμε και θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Προφανώς και στην πορεία αυτή υπήρχαν και φωνές για κάτι περισσότερο, όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο τουρισμός στηρίχθηκε, ο τουρισμός εξακολουθεί να στηρίζεται και είμαι σίγουρος και σε αυτό το έχουμε συζητήσει και με τους υπουργού ότι θα το παρακολουθούμε πώ πηγαίνει το πράγμα στο μέλλον. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο σήμερα. Αυτό είναι το κίνηση που πραγματικά ανοίγει ουσιαστικά τα ξενοδοχεία, τα οποία έω το τέλο του Ιουνίου η εκτίμησή μα με του συναδέλφου θα ανοίξουν όλα και τα 10.000 που είναι άδεια δεδομένα. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρσι ανοίξαν περίπου 5.500 και τέτοια περίοδο ήμασταν κλειστά. Άρα έχουν γίνει ήδη πολύ θετικά βήματα. Κανένα δεν μπορούσε να φανταστεί το δεδομένο τη πανδημία, αλλά το παλέψαμε. Ε, δεν σας κρύβω ότι κάνατε πολλές προσπάθειες και σαν Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ δουλέψαμε σε λεπτομέρειες για να δούμε τις διαφορές. Είναι πρωτόγνωρο και αυτό που αντιμετωπίσαμε, αλλά είναι η πρωτόγνωρική στήριξη που λάβαμε από την, από την πολιτεία, από την κυβέρνηση. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας με όλα τα Υπουργεία, ιδιαίτερα με το Υπουργείο του αρμόδιο, τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος ήταν παρόν. 20, 24 ως το 24ωρο σε όλα τα ζητήματα, ακόμα και στα καθημερινά. Εκτός από όλα αυτά που αναφέρετε, έχουμε και καθημερινά προβλήματα, τα οποία ήταν παρόν για να τα λύσει.